Γεια μου το φαγητό είναι πολύ νόστιμο μανούλα Σ' αγαπά πολύ μανούλα μου στο έχω πει Δεν θυμάμαι <laughs> Ναι μου το έχεις πει Και εύχομαι και όταν μεγαλώσεις να μου το υπενθυμίζεις συχνά Γιατί ξέρεις εμείς οι μανούλες καμιά φορά μπορεί κατά να το ξέρουμε Αλλά θέλουμε να το ακούμε κιόλα να μα το υπενθυμίζετε Φυσικά μανούλα και δεν σ' το κάθε μέρα ακόμα κι αν μεγαλώσω πάρα πολύ Όφου πάλι αυτή η μαμά μου και έλα να φάμε μαζί και καλό είναι να τρώμε μαζί Πω, πω δεν την μπορώ και ανησυχεί για τα πάντα Είχε γίνει πολύ υπερβολική ή μάλλον έτσι ήταν πάντα Ποπο. Και έτσι που λες Γεωργία μου Αυτά, αυτά έγιναν. Ωφ, πάλι το τηλέφωνο μου χτυπάει. Αυτή η μαμά μου με έχει πάρει πέντε φορές. Λες και αν κάνει λίγη υπομονή για να την πάρω εγώ τηλέφωνο, θα πάθει κάτι. Ωχ, Παναγιά μου, υπερβολικές όπως πάντα. Όφου θα σε πάρω μετά, μαμά. Μανούλα, μου γύρισες. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Μου έχεις λείψει πάρα πάρα πολύ. Κι εγώ σ' αγαπάω, γλυκιά μου, μακάρι και όταν όταν μεγαλώσεις να μου το υπενθυμίζεις, να μην το ξεχάσεις. Αχ, και εγώ όταν μεγάλωσα, μανούλα μου, δεν το υπενθύμισα ποτέ. Α, το βρήκα. Λοιπόν, Τζούντι, σου, βάλε τα καλά σου, εγώ θα έρθω έτσι, και πάμε να πούμε στη γιαγιά σου πόσο πολύ την αγαπάμε. Πρέπει να τη το που και που. Λέι, ναι, ναι, πάμε να δούμε τη γιαγιά. Μανούλα μου, πολύ σε αγαπάμε εγώ και η κονίσου. Σου είχα δώσει υπόσχεση ότι θα σ' το υπενθυμίζω πάντα. Όμως από ένα σημείο και μετά το ξέχασα. Με συγχωρεί. Δεν πειράζει αγάπη μου. Σε συγχωρώ φυσικά. Όταν μεγαλώνουμε, κάποιες φορές ξεχνάμε να το επιθυμίζουμε στη μητέρα μας. Δεν πειράζει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κι εγώ σε αγαπάω και εσένα και τη μικρούλα μας.